لقيتها تبكي وكان فيها حزن، سألتها انتي حقيقه او خيال، لقيتها تبكي وكان فيها حزن، سألتها انتي حقيقه او خيال، ردت بدمعه عينها فوق الوجه ومن ملامح حزنها شفت الدلال، ردت بدمعه عينها فوق الوجه ومن ملامح حزنها شفت الدلال، يا دين يا حسن في بالزين لله الكمال، سبحان من سوى لها الوجه الحسن يكامله بالزين لله الكمال، يا ما شفت مثله في اليمن ولا عيوني قط شافت ذا الجمال، يا ما شفت مثله في اليمن ولا عيوني قط شافت ذا الجمال يا دن يا حق قولي من انت عالسؤال، من بالله انت حق قولي من انت جاوبيني عالسؤال، قالت أنا نبضك وأنا روح البدن، وأنا حياتك كلها يا ابن الحلال، قالت أنا نبضك وأنا اروح البدن، وأنا حياتك كلها يا ابن الحلال قالت انا نبضك وانا روح البدن وانا حياتك كلها يا ابن الحلال هذا تسالني ليه لمن, لمن هذا السبب خلى حياتي في جدال بعد تسالني ليه لمن هذا السبب خلى حياتي في جدال وتعلميني تعلميني وضحي زاد الشجن حالش جرح قلبي وقطعني وصاب. وتعلميني تعلميني وضحي زاد الشجن حالش جرح قلبي وقطعني وصاب. اليتيم ما معياك نخا والله ما سيبش ابد تكلم لا ولن لما تقولي قصيتش لاخر ما قال والله ما سيبش ابد تكلم لما تقولي قصيتش لاخر ما قال قالت خلاص اهدى وانا بقول من اقرب حبيبي لهنا قرب تعال قالت خلاص اهدى وانا بقول من اقرب حبيبي لهنا قرب تعال انا صيره وانا الحره عدن ام من جريحه تشتكي ظلم العيال قالت انا صيره وانا الحره عدن ام من جريحه تشتكي ظلم العيال فتحت ابوابي لكم من جا سكن عيشه هنيه يصلح الله كل حال فتحت ابوابي لكم من جا سكن عيشه هنيه يصلح الله كل حال يا دنيا أناني تشرب الصافي لبن واليوم بعتوني على شأن الريال خبض ضوني ما لي حسن ظن يا للأسف الدم ذي في الأرض سال ما حسن يا